Такий вигляд має робоча конячка. Так пожежна бригада називала автівку, на якій декілька разів на добу їм доводилось виїжджати на виклики. Здебільшого тут горять поля та ліс. Тепер ця машина нікуди своїм ходом не поїде. «Свісно, зі смерчем прильоти і над нами були самоліти. И оно так молниеносно все случилось Что Благодаря тому, что люди находились в помещении Они попадали на пол Я тоже упала на пол Но тут у меня ребята уже выскочили Говорят, горят машины Сгорела машина ЗИЛ-131 Именно Галициновского ТГ И 130-я машина те, що далі на, на експлуатацію нам ДСНС, головне управління, воно теж пошкоджено, продарявлено, з нарядами, і її повністю повело. експлуатація вона не підлежить. Вибуховою хвилею пошкодило вікна. Їх допомагають латати волонтери. Помогу. Приїхали і своїми силами намагаємося відновити вікна, які пошкоджені місцеві підприємці надали нам ДСП, ОСБ, і ми це зашиваємо. Волонтери з корабельного району звідти ж привіз гуманітарну допомогу і Анатолій. Чоловік каже, що дивом під час обстрілу опинився не в Автівці, а в приміщенні. Я закрив ніби, посмотрите. Вот, пробивает стекло, сиденье, второе сиденье, насквозь лупит. Вот, вот такие тядьки летают. Попадают в живот, выносят со спины ребра, кишки, все. Что ужас, конечно. Вот прошло два часа, смотрите, волос мор... дыба встает. Только начал отходить от шока. Сегодня второй день рождения у меня. Так что такие дела. Машина, машина, железа, отремонтується, патремонтується. Головне, що осталося жив. А так страшновато. На цьому напрямку летить постійно. Сьогодні обійшлося, говорить Ірина Грачова. Загиблих та травмованих в громаді немає. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаївщина.